Володимир Мосяков – людина з інвалідністю. Чоловік не зміг скористатися пільгою на приїзд в автомобільному пасажирському транспорті, що їхав із Запоріжжя до Дніпра. Каже, що сталося це, бо будівля автовокзалу зачинена, не працюють і каси. Не працює автовокзал. Працює директор автовокзалу, працюють маршрутки. Маршрутки беруть 200 карбованців за те, щоб проїхати до Дніпропетровська. Каси не працюють. Автостанція перша в Запоріжжі, як і інші 28, знаходяться у приватній власності Запоріжавтотрансу, автотрансу, говорить голова його управління Євген Іванов. Більшість автостанцій майже 80% були захоплені російськими військами, знаходяться на тимчасово окупованій території. Основний дохід – приємство втратило, тому ті автостанції, які лишились у місті Запоріжжі та на іншій території, яка контролюється, їх прийшлось закрити. На теперішній час на території першої автостанції є охорона – черговий по автостанції. Інший персонал звільнився. З перевізниками у підприємства укладені договори на заїзд на автовокзал. Вони заїжджають» тоді згідно договорів, і здійснює свою підприємницьку діяльність, тому квитки продають водії. Продавати квитки, зокрема на міжміські і міжобласні маршрути, можуть перевізники та водії, каже головна юристка Запорізького центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Пушкарі. Це Зазначено, що продаж квитків може відбуватись не лише власником автостанції, в касах самої станції, але й перевізниками, водіями. Тобто, за законодавством між власником автостанції та автомобільними перевізниками можуть складатись договірні відносини, тобто вони укладають договір і вже всі всі відповідні нюанси передбачають саме нормами цього договору. Роботу станції, тобто чи буде вона працювати, чи вона буде закриватися, ці питання вже вирішує сам власник цієї автостанції. За словами Олени Пошкар, у разі порушення водіями та перевізниками права людини з інвалідністю на пілонговий приїзд, є алгоритм його захисту. «Особі е, потрібно заплатити за проїзд і взяти за можливості білет. В подальшому необхідно зафіксувати прізвище, ім'я по батькові водія і перевізника. Також необхідно заручитися в подальшому Свідками. Потім вже після виходу з автомобіля, з маршрутки необхідно зафіксувати номерний знак цього транспортного засобу і обов'язково зателефонувати за номером 102, тобто викликати працівників поліції. Після приїзду працівників поліції обов'язково необхідно наполягати на складенні протоколу, тому що це є відповідно адміністративне правопорушення. В подальшому вже буде так, гарантією, подушкою для подачі особою права якої порушення позову до суду. Олена Поде, Геннадій Корчаненков, Владислав Кещу. Суспільне. Новини. Запоріжжя.